Noi detalii despre starea de sănătate a avocatului Daniel Ionacu, implicat într-un grav accident. Medicii au unit din sala de operaie. Avocatul Daniel Ionacu a fost dus de urgență la Spitalul Floreasca din București, după ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel Ionacu a suferit mai multe leziuni în zona capului, dar i-o ruptur de antebra. Accidentul s-a petrecut pe autostrada 1, la kilometri 32. Din primele informații, mai a fost distrus în totalitate. În jurul orei 13 fix, Avocatul Daniel Ionacu se afla în sala de operaie, unde medicii au efectuat o intervenie chirurgicală la antebra. Domnul avocat Ionacu, subliniere cu, este pacientul meu. Am primit permisiunea dânsului. Într-adevăr, a fost victima unui accident grav de circulație. E distrus în totalitate. Din fericire, dânsul este un om norocos. Cu toată gravitatea accidentului, în afara oricrui pericol. E vorba de un traumatism sever. Mai prezint o mulțime de pelegii superficiale la nivelul antreracului sub liniereii mâini, a spus profesor. Ioan Lasclet Avocatul Daniel Iona Sublinierecu va sta câteva zile internat în spital. Acesta se află în afara oricrui pericol. Daniel Iona Sublinierecu este avocatul familiei poliistului Bogdan Gigi.